السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة، أهلا وسهلا بكم. أهلا بالجماعة الكل. آآ آه اليوم معناتها حبيت آه نعمل مباشر نقل وفكر. عسلامة. أهلا وسهلا بكم. أهلا بالجماعة الكل. آآ آه اليوم معناتها حبيت آه مباشر وفكر. عسلامة. اهلا وسهلا بكم المهم اصبر سامحوني فوالا سامحوني على الصوت كان شويه محلول فناتر اخرى المهم السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر عسلامة أهلا بالجماعة الكل آه اليوم حبيت نحكي على وجهه نظري حول العلمانيه، آه رغم اللي هو موضوع يعني يعتبر نوعا ما آه كبير، اهلا وسهلا بكم ساقبل كل شيء. آه اهلا اهلا بكم. الان يبدا البث الان يبدا البث. آه في الحقيقه انا كما تعرفوا آه ما نقول افكاري، ديما من نحاول منقولش نقولش افكاري، يعني ديما نحاول اطرح وجهه نظر بصفه عامه واطرح جميع وجهات النظر ولا اريد ان اقول افكاري بكل يعني صراحه. المهم ساعه قبل ما نبدا هذا الموضوع حبيت نتكلم حول بعض الانتقادات التي تصلني على الخاص. معنتها ويقولوا لي معنتها لي، انت خيبت ظنة، وعلاش قلت الفكره كذا وعلاش قلت الفكره كذا. يعني ما يسمى بالاعتراضات نحب انا نسال هؤلاء الاشخاص هل هناك انسان يتفق معه الجميع دائما الانسان عندما يقول فكره مهما كانت عنده شكون يوافقوا في الفكره وفما شكون يوافقوش يعني هذا امر طبيعي معناتها عادي ما نجموش يعني كان باش نولي انا نقول فكره رضى الناس الكل ما ناش بش فاهم سامحوني بالنسبه للاسئله خلوه حتى نكمل التقديم بتاع الموضوع ومن بعد يمكن تطرحوا الاسئله اذا ما فمش انسان يحبوا الجميع وما فمش انسان يكره الجميع معناتها نجم نقولوا اكثر انسان يعني نجم نقولوا يكرهوه الناس اكيد تلقى شكون يحبوه وشكون متفق معه في الفكره حتى المجرمين حتى المجرم تلقاش كون متفق معه في الفكره هذه نقطه مهمه وكيفيه فكره من الفكرات متاعي ما عجبتكش هذا من حقك لان طريقه تفكيري ليس نفس طريقه تفكيرك كل واحد عنده اسلوبه في التفكير وكل واحد يوصل الى نتيجه معينه هي اللي خلات وصلته الفكره اذا في عوض تقول لي ما تسقط من عيني او خيبت ظني أو ماذا قلت كلام ما هوش معقول يا سيدي ناقشني ناقشني شنو اللي قلته ما هوش معقول هي الحاجة اللي قلتها مش معقول قل يا راك قلت هذا مش معقول والناقش أنا وياك يمكن أنت توضح لي بعض الأمور وأنا نوضح لك بعض الأمور ويمكن نتفق ويمكن لا نتفق هذا أمر طبيعي جدا أنت لازمكم تحطوا في بالكم أن الاختلاف مع أنت امر طبيعي، وانا عندما نقول نظرتي على شخص معين مش يعني اكرهه، وأنصب له العداء، لا، لازم الحركة التنويرية، الحركة التنويرية في معناتها شمال افريقيا والشرق الاوسط تكون متنوعة، على خاطر كل واحد منا هو متوجه إلى درجة من الوعي المعينة، لا يمكن أن يكون المجتمع كما احنا مختلفين، يعني كاشخاص نطرحوا في الافكار نتاعنا، ايضا نفس الشيء في الشعب هناك يعني اشخاص يميلون لهذا الفكر، واشخاص يميلون لهذا الفكر. اذا هذه مساله. مساله اخيره في نفس هذا الموضوع. لزقوا تعلموا حاجه، يعني تعرفوها مليح. اللي انا وقت نقول رايي ليس لكي لي ارضيك. ولا ارضي اي طرف. ما أنا أقول رأيي لكي أسجله في الكون وفي التاريخ هذا رأيي اللي يصلت وهذا رأيي لا يعني إنه صدق الله العظيم يعني الفكرة بعضهم يقول لي أنت دي ما تبدل أفكارك آه شيء طبيعي صحيح عندي قاعدة أساسية ما نبعدش عليها عندي قاعدة مثلاً مستحيل نجي مرة نقول لكم رأني وليت ربوبي فهمت؟ هذه معناتها مثلاً مسألة لا نقاش فيها لا أرجع إلى خلف ولا نجي مثلا نهار من عرش نقول لكم حاجة يعني ديما نتقدم نحو الأول إذا هذه هي النقط يعني أنا وقت نقول أفكاري هو مش بش نرضيك أنت ولا بش نرضي فلان ولا بش نرضي علان أنا نقول أفكاري لكي أحس بوجودي والأفكار متاعي كان أنت وصلت لها وصلت لها ومقتنع بها ممتاز وكان وصلت لهاش ولا مثلا تشوفها بطريقه اخرى ناقشني شيء طبيعي فهمت هذه معناتها نقطه جدا مهمه حبيت اقولها آه هذه معناتها النقطه المهمه آه اليوم باش نتكلم حول العلمانيه العلمانيه آه، الإسلام. الإسلام أثر على آه، إسبانيا بعد استعمارها عن موضوع هذا الإنسان مخير أو مسير بكرة بكرة آه، خليوا الأسئلة من بعد عيشكم عيشكم عيش خوتي آه، خليوا الأسئلة من بعد خليني نتكلم آه، بالنسبة للإنسان مخير أو مسير آه، بكرة مع الساعة الثامنة ليلا على حسب توقيت هولندا. في الحقيقه اردت ان اطرح هذا الموضوع حول العلمانيه طبعا سوف اخصص تقريبا يعني عشرين دقيقه او حتى نصف ساعه باش نتكلم حول العلمانيه التي هي معناتها معناتها موضوع معناتها بعضهم يطرح العلمانيه هي الحل والبعض الاخر يقول لك لا الاسلام هو الحل او ما نعرفش او البطيخ هو الحل المهم حبيت نعطي نظرة تاريخية حول العلمانية وأطرح وجهة نظري وكيف يمكن يعني ما هي توافق مجتمعاتنا خاطر أنا اللي يهمني هي مجتمعاتنا اللي يهمني هي مجتمعاتنا وبالفعل هو موضوع الساعة العلمانية يعني نرى كثير من الأصوات ترفع وتقول لك العلمانية العلمانية العلمانية ولكن ماذا تعنون بالعلمانية هذه المشكلة الكبيرة فهمت يعني هذه النقطة المهمة شنو تقصدوا بالعلمانية خلينا نعرفوا ان البشرية في الاول اول ما بدات البشرية في التاريخ الانساني كانت مجموعات بشرية وكان ما يسمى الراهب او رئيس القبيلة هو نفسه ما يسمى بالشيخ الكبير هو المسؤول على القبيلة إذن كانت عبارة على السلطة الدينية والسلطة أو السلطة الروحانية والسلطة السياسية مرتبطة ببعض. إحنا لو نرجع للمجتمعات الأولى القبائلية، تلقى رئيس القبيلة أو رئيس المجموعة البشرية يعني يؤمن بنفس دين المجموعة بتاعه. هكذا بدأت البشرية. ولكن مع تطور الانسان وظهور ما يسمى المدن مثل الحضارات الاولى شنو وقع وقع في الاول ان الملك يعني يمثل هو الرب او نصف الرب ولكن في هذه المرحله كان هناك قبول بالتنوع يعني لم تكن هناك فكره الاله الواحد يعني الرب هو او النصف الرب هو يمثل كل الارباب هنا ما عادش نحتاجه للعلمانيه في هذه الحاله لان الرب مثلا عند مثلا في مصر عندما يقول مثلا انا ربكم الاعلى لا يعني ان الارباب الاخرى ليس لها قيمه فهمت لا موجود لها وجود ولها الحريه في التعبد ولها الحريه يعني كل انسان يختار الرب بتاعه بل تجد مجموعه بشريه عندها رب من بعد عائله عندها رب خاص بها والفرد قد يختار رب الروحو فهمت يكون خاص به اذا عندما كانت تعدد الالهه مثلا عندما ظهرت الديانات مثلا في في الهند او ما يسمى في وادي السن صحيح ان الحاكم كان يمثل سلطة دينية وسلطة هو معناتها نجم النجم إن السلطة الدينية ارتباطها بالسلطة السياسية كان تكون مع المجتمعات البدائية فهمت؟ كان متكون مع, مع البدائية هو تحول من نظام القبيلة إلى نظام المدينة هذه نقطة مهمة إذن هو تسلسل تاريخي كانت عندنا مجموعة بشرية كان الحاكم او الشيخ او رئيس القبيله هو من نفس معتقد القبيله نتاعو ثم تكونت ما يسمى بال بال البشريه كما مثلا السومريين او البابليين او حضاره واد او مثلا مانو اللي في الهند والفراعنه التي في مصر كان حتى في في اوروبا كانت ما يسمى الحاكم يمثل نصف آلهة وهو له علاقة مع السماء. إلى الآن العلمانية لم تكن ضرورة لم تكن ضرورة إذن متى أصبحت العلمانية ضرورة وعندما نقول علمانية لازمنا نركزوا على ثلاثة نقط أساسية للعلمانية مش مندخلوش ندخلوش في المتاهات لأن هناك كثير من أنواع العلمانية الثلاث نقط الأساسية هي السلطة السياسية تكون مستقلة استقلال كامل على المجتمع المدني والمجتمع الديني عندنا في مدينة معينة أو في تجمع بشري في ذلك التجمع البشري عندنا كثير من المعتقدات ما يسموها الدائرة الدائرة هي تمثل دين معين أو معتقد معين ف عندما يكون هناك تعدد للالهه ليس هناك مشكله ولكن عندما بدات الفكره مع الزردشتيه وهي فكره عباده اله الخير ضد اله الشر هناك اصبح ما يسمى بالسلطه السياسيه لو تتبنى هي الزردشتيه واحنا نعرف زردشت يعني استطاع أن ينشر دينه عندما تقرب للملوك وعندما تبنى الملوك، معناتها تعرفوها القصة نتاع كيفاش يعني مشى أحد الملوك وطلب منه أن يعالج أحد الحيوانات نتاعو الحصان أو نسيت الموضوع شنوّا وقالوا يعني كان تعالج لي كان ربك يعالج لي الحيوان نتاعي أنا أتبنى الدين نتاعك لأن كان يحب ذلك الحيوان وبالفعل عالج له هذا الحيوان وهنا الملك تبنى الرب الواحد هذه هي المشكلة يعني بدأت مع الزردشتية العلمانية يعني أصبحت ضرورة مع الزردشتية الزردشتية والملك الزردشتي أو ما يسمى الملك الفارسي تبنى الديانة الزردشتية وعلى أساس أنه يكون هو ممثل لاله النور او اله الخير اذا يجب ان يحارب في المجتمع كل الالهه الاخرى التي تعتبر معنتها كفر وتعتبر خروج على السلطه الملكيه يعني اصبحت الانتماء لدين معين تعتبر خيانه خيانه للمملكه اذا عندما اول ما بدأ فك... يعني فكره ان السلطه الدينيه والسلطه السياسيه مع بعضهم مع تبني فكر الرب الواحد هم الفرس اذا هني وقعت مشكله يعني مشكله كبيره انه وقع اضطهاد كل ما لا يؤمن برب الملك فهمت في ذلك الوقت بدات تظهر الفكر العلماني اول ما بدا يعني نجم نقول بدا في اليونان وروما يعني معناتها اكيد أن تعرفوا يعني الشخصيات الفلسفيه اللي ظهرت فهمت إبيخار, إبيخار هو الفيلسوف اليوناني فهمت ومارك اورلي اللي هو روماني دعوا خاصه عندما بدا تاثير الفكر الفارسي الزردشتي على الفلسفه اليونانيه والرومانيه هذا قبل قبل الاديان الابراهيميه وقبل المسيحيه وقبل الاسلام رغم اننا لو نرى مثلا في في في صحراء ليبيا وفي شمال افريقيا كانت تطبق نوع من العلمانية حيث كانت السلطة الدينية منفصلة على السلطة السياسية حيث كان الأمغار الأمغار هو من يتمسك بالسلطة الدنيوية والكاهن هو اللي يهتم بالسلطة الروحانية حتى أن ملوك الأمازيغ ما كانوش ينسبورواحهم إلى دين معين واحنا نعرف أن كثير من الفلاسفة يعني درسوا في صحراء ليبيا والصحراء الكبرى لأن كان هناك ما يسمى بالعلوم, بالعلوم التفكيرية يعني كان فما هناك علاقة بين شمال إفريقيا وجنوب أوروبا طبعاً أنا لا أتكلم على أن العلمانية أصلها أمازيغي ليس لها أي أساس من الصحة وإنما الفكر بدأ يتكون في البحر الأبيض المتوسط وخاصة في تلك الفترة لو تعودوا للتاريخ كانت الإمبراطورية الفارسية تهدد مصر وتهدد شمال إفريقيا وتهدد أوروبا ما يسمى بالفكر الديني والسياسي مع بعض خلينا نزده نمشيو بعيد فهمت في المسألة هذه يعني اللي هو أسس مدرسة يدعو لفصل السلطة الدينية على السلطة السياسية، في الحقيقة ما معنى العلمانية؟ بين في الفرنسية لايسيتي اللي هي آتية من كلمة يونانية المقصود بها الشعب أو العامة. فهمت يعني حق العامة في الحرية في ممارسة العقائد متاعها. بينما في العربيه نلقاها المعنى بتاعه تاتي من العلم يعني الاعتماد على العلم ولكن هي طبعا استخراج هذه الكلمه من هذا النوع بينما في اللغه العبريه او اللغه السومريه يعني هي مقصود بها امور الحياه يعني ما يخص امور الحياه إذن خلينا معناتها نواصلوا في الاستدراج للمسألة العلمانية العلمانية ظهرت كما قلت لكم في اليونان وفي يعني كفكر فلسفي النجم نقولوا لا بأس به يمكن أن نعتمد عليه لقيام دولة ضد فكرة الفارسية أو الفرس هي فكرة وهو نظام أصبح قديم يعني هذا نحكي لكم أنا قبل, قبل أكثر من ألفين سنة يعني النظام بتاع ان السلطة الدينية والسلطة السياسية مع بعضهم هذا أصبح لا يصلح مع ظهور فكرة الإله الواحد ماذا وقع ظهور المسيحية كانت أكبر مصيبة للبشرية وخاصة عندما تبنت أوروبا الفكر المسيحي لو نرجع علاش أوروبا تبنت الفكر المسيحي تبنت الفكر المسيحي لأنها رأت ما يسمى العدو ومتاحها الفارسي يعتمد على يعتمد على فكرة القوة الروحانية. فالأوروبيين أو ما يسمى الحكام الأوروبيين قالوا أحنا لكي نواجه الفكر الفارسي يجب أن نواجهه بنفس السلاحه وهو استعمال القوة الروحانية ومن هنا من هنا تخلّى الأوروبيين على فكرة العلمانية وتخلّوا اللي هي مع محاولات طبعاً خطر في أوروبا كانت هناك تحكم أنصاف آلهة وكان فما هناك تعدد آلهة ليس هناك مشكل لكن مع قوة الفرس اضطرت أوروبا إلى طبعا هديها معناتها تسلسل تاريخي طبيعي انها تتبنى المسيحيه وهنا اصبحت الديانه مرتبطه مع الحكم يعني ولا رئيس كما نقول إحنا الامبراطور او الملك معناتها البيزنطي يمثل هو نفسه الكنيسه وهنا بدا الانحطاط بدا الانحطاط في اوروبا فهمت و والانحطاط حتى عند الفرس نفس الشيء يعني الانحطاط الانساني ودخلوا في صراعات يعني طويله جدا والبشريه النجم نقولوا انسات فكره فكره العلمانيه نساتها و قلت يعني عند ملوك بعض ملوك الامازيغ مثلا كانوا عندما يخرجون الى الحروب كانوا يقدمون قرابين لكل الالهه يعني كان هناك نوع من التعدد كما قلت لكم عندما يكون تعدد آلهة العلمانيه لم تعد ضروره بل ماهيش ماهيش حاجه مهمه لان هناك احترام لكل انسان ان يختار الفكر نتاعو هنا نجم نقولوا متى تم احياء ومن هو الذي احيا العلمانيه بعد نسيانها في اوروبا وفي العالم بصفة عامة ظهور الإسلام الذي صار على نفس اتجاه المسيحية مع الأسف يعني المسيحية كانت خاطئة والإسلام كان أكثر خطأ منها وربط السلطة الدينية بالسلطة السياسية وكان الرسول يعني محمد كان القائد العسكري والقائد السياسي والقائد الديني يعني في ثلاثة بتكوين ما يسمى المدينة وبدأ الإسلام بعد سقوط ما يسمى الفرس والديانة الزردشتية يعني الذي أخذ مكان الزردشتية هو الإسلام والإسلام بثوب جديد كان أقوى من المسيحية يعني النجم نقوله هو العدو اللدود والعدو اللي نجم يقولوا قهر المسيحية وقضى عليها ومعنتها واستطاع أن ينتصر عليها في عدة معارك وغيرها. من الذي أحيا العلمانية؟ البعض يقول أن العلمانية هي أوروبية، هذا كذب. هذا كذب. العلمانية لم تكن أوروبية أصلا. هذا تراث إنساني يا ناس. ما عادش انا نتعجب من اشخاص صراحه يجي يقول لك آه العلمانيه والغرب هو الذي خلق الطائره والايفون والوردياتور واللباس الذي تلبسه هل هذه سذاجه؟ يعني الاشخاص اللي يقولون الكلام هذا هل هما سذج بهذه الدرجه؟ ألا يعرفون أن التطور الإنساني المدني أو الحضاري هو تطور تراكمي عبر التاريخ، يعني المسلمين عندما كانوا في أوج قوتهم أخذوا الكتب اليونانية والرومانية والفارسية والهندية ونسبوها لهم، لو أنت كنت تعيش يعني قبل ألف سنة. كنت تقول ان المسلمين هم الذين معناتها تلبس لباسهم وتاكل ماكلتهم ما وتعمل كل شيء. يعني هذه سذاجه وتقليد اعمى، في الحقيقه تقليد اعمى واعاده الكلام كما البيروكي، يعني كيما كيما الببغاء. لا تصدقون عندما اقول لكم ان ابن رشد هو اول من وضع بذور العلمانية في إسبانيا وإن كل رواد العلمانية في أوروبا يعترفون إن ابن رشد ابن رشد هو من درس الكتب اليونانية واستخرج منها الفكر العلماني كما كتب وطرحه كبديل لان المجتمع الاسباني او الاندلسي كان خليط من القوط ومن المسيح ومن اليهود ومن المسلمين وغيرها من المعتقدات وحتى ان المعتقدات الاخيره، يعني انا اتعجب بعض ادعاء العلمانيه اليوم يجي يقول لك العلمانيه غربيه ويجب ان نتبع الغرب في العلمانيه وينسون ابن رشد الذي هو اول وباعتراف الاوروبيين والغربيين انفسهم ان ابن رشد هو اول من دعا للعلمانيه. في المجتمع الاسباني. بعد ابن رشد تم بعد سقوط غرناطه وسقوط اسبانيا يعني وحرق كتب ابن رشد والذي معنتها الاوروبيين بيدهم هم اللي يحافظوا على كتب ابن رشد آه وقع بعد عدة قرون ما يسمى بعصر النهضة الأوروبية أو عصر التنمير وظهرت شخصيات آه كما دونيس ديدغو الفرنسي وفولتير وجون آه لوك معروف وهذا في القرن الثامن عشر السابع عشر وجيمس ميديسون اللي في أمريكا هذوما شخصيات يعني بدأوا للدعوة للعلمانية العلمانية اليوم نلقاو أن العلمانية الفرنسية نجم فرق من زوز علمانيات كبيرة هي العلمانية الفرنسية والعلمانية البريطانية اللي يختلفوا في الحقيقة العلمانية أنا شخصياً أعتبر أن العلمانية البريطانية أو العلمانية اللي موجودة في دول أوروبا الشمالية هي أكثر قرب للفكر العلماني المهم الان بعد تو نجاوب على الاسئله خلوني تو نكمل طرح اذا هنا سؤال يطرح لماذا شمال افريقيا والشرق الاوسط عندما يسمعوا العلمانيه يعتبروها كفر ويعتبروها معتنشي بغيض وسوف يؤدي الى يعني Uh, الفوضى الأخلاقية uh, هذا في الحقيقة نتيجة uh, الجهل الجهل الذي يبثه علماء الدين في الدرجة الأولى علماء الدين الإسلام يبثون على أساس أن العلمانية هي كفر وهي ميوعة وهي فساد وهي uh, فهمت بشتولي ترقد مع أمك وبشتولي ترقد مع أختك وبشتولي عادش فما أخلاقية هذه نوع آخر، هذا معناتها السبب الأول، ولكن السبب الثاني إن مع الأسف بكل صراحة إن أغلب دعاة العلمانية في العالم الشمال الإفريقي والشرق الأوسط عندهم ولاء سياسي للغرب. يعني يريدون أن يطبقون العلمانية كما في الغرب وفوق ذلك يريدون أن يكون لهم ولاء سياسي للغرب. يعني هذه مانيش حاجه انا ما نجمتش نفهمها بكل صراحه ما نجمتش نفهمها هل احنا ما عندناش شخصيه هل احنا ما عندناش تاريخ هل احنا ما عندناش حضاره انا نجم ناخذ الفكر العلماني كما قلت لكم مش ملك اوروبا ما هوش ملك اوروبا هو ملك انساني هذه نقطه جدا مهمه اذا انا هل يمكن ان اخذ العلمانيه علاش العلمانيين بتاعنا اللي موجودين في شمال افريقيا والشرق الاوسط لم ياخذون العلمانيه دون ان يكون لهم ولا للغرب هذه حاجه حاجه ثانيه العلمانيه وطن نحكيوا عليها هي فصل الدين عن الدوله والمجتمع المدني عن الدوله يعني الدوله مجرد جهاز فقط للحكم بينما المجتمع المدني مستقل والمجتمع الديني مستقل. به المشكل اللي من يدعو للعلمانيه في شمال افريقيا والشرق الاوسط ياخذ لنا المثل الاوروبي كما هو، واحنا نعرف ان المثل الاوروبي كما هو لم ينتج يعني لم ياتي من فراغ. بل نتيجه تجارب مدة عده قرون نجم من القرن السادس عشر والخامس عشر وصراعات مع الكنيسه وغيرها الى القرن الثامن عشر لكي ادى الى ظهور المودال المثل الاوروبي للعلمانيه وكما قلت لكم هناك العلمانيه الفرنسيه هناك العلمانيه الانجليزيه هناك العلمانيه الدنماركيه هناك العلمانيه الهولنديه مثلا العلمانيه مثلاً العلمانية الفرنسية يقول لك لا يجوز أن تحمل علامة دينية في مكان, في مكان إداري في المدرسة في الإدارة يعني ما عندهش حق لما لا تلبس الحجاب ما عندوش الشخص الحق يعني يظهر اللي هو بوذي أو يظهر اللي هو هذا النوع من العلمانية الفرنسية هو في الحقيقة أنا ضد كلياً بينما العلمانية الإنجليزية أو الهولندية، كل إنسان حر تلبس حجاب، تحمل صليب تلبس انت على السيخ، تعمل نجمة داود، تلبس مسيحي، تلبس يهودي، تلبس زردشتي، أنت حر سوى في الطرق العامة أو في المدارس، حرية. هي حرية شخصية يجي بعض يقول لك لا وسوف يخلق مشاكل من بين التلاميذ والأطفال وكذا أنا نقول بالعكس سوف يخلق تعايش فهمت سوف يخلق تعايش يعني أنت الطفل الصغير من الصغر متاعه يشوف هذاك عامل صليب وهذاك عامل نجمة يهود والأخرى لابسة حجاب والآخر لبس السيخ سوف يتعود الطفل على ذلك المنظر وسوف يكبر في اطار انه يقبل الاخر مهما كان شكله وهذا بالنسبه لي شيء جيد خلينا نرجعوا للموديل مش بنطولش عليكم خاطر نزيد 8 دقائق ونخلي لكم الاسئله الموديل الاوروبي مجعول على حسب المجتمع الاوروبي وعلى حسب المذهب المسيحي او الدين المسيحي الذي كان منتشر في اوروبا لا يمكن لا يمكن فهمت؟ ان نطبق العلمانيه الغربيه الفرنسيه انساها النظام اللايكي العلماني الفرنسي انا شخصيا اعتبره معناتها غير جيد، انا شخصيا لا لا اميل اليه، هذه وجهه نظري طبعا فهمت؟ أما لو تقول لي العلمانية الحرية آه، معناتها كلية لكل دين أن يظهر نفسه سواء في الطرق العامة أو في الأماكن العمومية أو في الأماكن الإدارية أنا متفق معك باهي المشكل الكبير أنه آه، لو تقرأ أنت تمشي تطلع على العلمانية الغربية والذي يدعو لها أغلب المتنوّرين في شمال افريقيا والشرق الاوسط انهم يريدون ان يفرضون على العالم المتكلم بالعربية والاسلامية علمانية غربية بأتم معنى الكلمة واول من قام بهذا العمل فهمت اول من قام بهذا العمل هو اتاتورك وشفتوا النتيجة شفتوا النتيجة اين وصلت تركيا هل المودل أو النظام العلماني الغربي كما هو بحذافيره لو نطبقه في العالم الإسلامي أو في العالم الشمال الإفريقي والشرق الأوسط هل سيؤدي نفس النتيجة لما هو في أوروبا؟ لا بل سوف يعود بالعكس هل طبعا فهمكم علش نرجع لأوروبا هل العلمانية في أوروبا منعت الحركات الاسلاميه ان تحترم الاخرين لا بالعكس بل العلمانيه الاوروبيه كما هي سوى في اوروبا سوى تطبيقها في دولنا تؤدي الى ظهور ما يسمى بالحركات الاسلاميه والخطر الاسلامي لماذا لماذا لان الاسلام تركيبه الاسلام ليس تركيبه المسيحيه المسيحي يعني النجم يقول المسيحيه وقع تبديل فيها واصبحت مساله شخصيه والكنيسه أنت كم من كنيسه تم بيعها يعني ما عادش الناس تدفع نقود للكنيسه الاسلام عنده نظام اجتماعي عائلي عنده نظام اجتماعي معنتها لجمع الاموال بالخمس والزكاه يعني اللي هو اجباري اذن لو نقول ان الدوله لا تتدخل في المسلمين يعني وتعطيهم الحريه سوف يؤدي الوضع الى كارثه سوف يؤدي الوضع الى كارثه اذا تطبيق العلمانيه على اساس ان الدوله لا تتدخل في الدين والدين لا يتدخل في الدوله في دولنا الاسلاميه او في الغرب سوف يؤدي الى قوه المد الاسلامي اذا ما هو الحل؟ انا نشوف التجربه البرجيبيه اللي في تونس حيث أن ما عملش علمانية مثل العلمانية التركية على خطر العلمانية التركية اتاتورك جاف صل الدولة على الدين وكذا وكذا وعمل كل شيء ولكن لم يراقب لم يراقب ما يسمى السلطة الدينية ماذا وقع أن السلطة الدينية تطورت داخل الأسر وعلماء الدين أصبحوا أغنى من الدولة لهذا ماذا وقع وجود شخص كما أردوغان الآن في تركيا رغم قوة القانون العلماني في تركيا ولو يتواصل الأمر على هذه الحد سوف تتحول تركيا إلى إمبراطورية فهمتو هي الآن تقريبا تسعى إلى ذلك أنا نشوف التجربة البرجيبية في مراقبة المساجد ومراقبة علماء الدين هي تجربة نوعا ما ناشحة نوعا ما لهذا أنا أشوف أن العلمانية كما هي بحذافيرها في أوروبا لا يمكن تطبيقها في عالمنا الإسلامي لعدة أسباب أن الإسلام ليس هو المسيحية ثانيا طبيعتنا كشعوب ليس طبيعة الشعوب الأوروبية ثالثا التجربة الذي خاضها الغرب مده 400 و500 سنه ليس نفس تجربتنا اذا كل هذه العوامل تصبح انها العلمانيه تعتبر خطر كبير في دولنا اذا ما هو الحل هل نتخلى عن العلمانيه لا بل انا حسب رايي ان العلمانيه يجب ان يقو يقع فيها نوعا من التحوير انا اقترح وجهه نظر ان المؤسسات الدينية في المجتمع متاعنا انها الدولة تكون علمانية هذا لا نقاش فيها لا تمثل دين هذا لا نقاش فيه الدولة هي جهاز لتسيير امور المواطنين كما قلت لكم لاي سيتي المانية بالمفهوم اليوناني القديم يعني الشعب حق الشعب في ان يختار ما يريد وعندما نقول حق الشعب ليس في الامور ليس في المجتمع الديني فقط وانما ايضا في المجتمع المدني فيما يخص الزواج والعلاقات وكل ما هي الامور والمثليه وكل هذه الامور. انا نشوف انه لكي نحل هذه المشكله وهذا معناتها وجهه نظر طبعا انه يتم تحويل الاديان الى جمعيات. الى جمعيات مثل أي جمعية عندك المذهب السني جمعية، الأحمدية جمعية، البهائية جمعية ويكون عندها رخصة يكون عندها رخصة رسمية المسيحية جمعية، اليهودية جمعية أي مذهب، المالكية جمعية، الأباضية جمعية هكاكا عندما نقسم المعتقدات كلها أي دين شكون عنده دين أكثر من ثلاثة أشخاص عندهم دين معين يا سيدي احنا شيطانيين احنا ثلاثه اشخاص شيطانيين نؤمنوا بالكتاب الاسود وشيطانيين تمشي تقدم طلب للدوله تقول انا نحب نقد جمعيه نتاع شيطانيين تفضل مرحبا بك انا نحب نقد مذهب مالكي مرحبا ما بك انا مذهب سني انا مذهب شافعي مرحبا بك انا حنبلي انا نحب نقد مسيحي انا نحب نقد بوذيه هاي احنا ثلاثه من ناس بوذي انا نحب نقد زرادشتيه أنا نحب نقد الشيعة أنا نحب نقد يزيدية أنا نحب نقد مهما كان. هكاكا تولي كي تكون فما جمعية يكون عندها رقم حساب بنكي وتكون عندها المساجد نتاعها أو الأماكن نتاعها اللي تشرف عليهم، وتكون هناك مراقبة من طرف الدولة. أنا نتصور هذا الأسلوب هو أفضل أسلوب لتطبيق العلمانيه في الدول بتاعنا. الاتجاه الاسلامي ظهر في ظل العلمانيه البرجيبية آه، طبعا هذا موضوع اخر كرشنا نكمل الحديث عن الواحد ونخلي لكم الاسئله، فهمت؟ اذا ان كل المعتقدات تتحول الى جمعيات رسميه وتتنحى وزاره الشؤون الدينيه وتتقدم وزاره الجمعيات. وزارة خاصة بالجمعيات وهذه الجمعيات هي تشرف فهمتَ يعني كل ما هو نشاط ما يسمى مدني يكون له جمعيات المثليين عندهم جمعية متاحهم آه كيفهم كيف الأديان العورات عندهم الجمعية متاحهم وعندهم الأماكن متاحهم مع احترام طبعا المكان العام شيء طبيعي فهمت احترام المكان العام شنو معناها احترام المكان العام يعني ما يسمى بالتبشير لا يكون في المكان العام في المكان العام البس اللي تحب عليه هنتي اعمل اللي تحب عليه هنتي ولكن فهمت ما فهمش تبشير وتهديد وانت تجي تدخل في ديني وانا ادخل في دينك ما فهمش اللي يحب يعرف على البوذيه يمشي للبوذيه اللي يحب يعرف على السنه يمشي للسنه كل واحد يمشي للجهه نتاعها أنا هذا أنه تحويل المعتقدات والمجتمع المدني يتحول إلى جمعيات وهكذا جمعية العورات شنو فيها جمعية العورات ما فما حتى مشكلة عندهم المكان بتاعهم الخاص أنهم يكونوا عورات فهمت كل إنسان عنده الحق شوفوا أنا أنا نشوف المثل الهولندي صدق صراحةً المثل الهولندي ودول شمال أوروبا يعني النجم نقول هو اقرب مثل للمجتمعات تاعنا لانهما خليط بروتستانت كاثوليك يهود مسلمين كذا يعني كل واحد يحترم الاخر فهمت المهم خلينا نكملوا الـ الواحد اذا هذا هو رايي في العلمانيه بالنسبه ليا باش نختم الحديث ونخلي الاسئله ان العلمانيه كما طبقت في اوروبا معناتها طبقت نتيجه 400 و500 سنه من الوعي والثقافه والفكر والتطور وكذا، لو ناخذها كما هي ونطبقها في المجتمعات تاعنا سوف نحصل على مصيبه زرقاء مثل ما حصل في تركيا. وحاجه ثانيه ان العلمانيه سوف لا يتم قبولها من طرف المجتمع نتيجه ما يسمى الولاء للغرب يعني مذبية يطلعوا علمانيين ليس لهم ولا للغرب عندهم ولا لأوطانهم لشعوبهم يعني يبنيوا علمانية لمجتمعاتهم هذا حبيت نقول وهذه وجهة نظري بالعلمانية خاطر البعض دي ما يسألني يقول لي أنت مع العلمانية أو ماكش مع العلمانية ونقول لهم أنا كمبدأ أساسي للعلمانية هي فصل السلطة الدينية على السلطة السياسية عن السلطة المدنيه انا مع العلمانيه بهذا المفهوم، اما اخذ العلمانيه كما هي في الغرب وتطبيقها على مجتمعاتنا او تطبيق العلمانيه تحت ولا كامل للغرب، لان الغرب راهو لازمكم تعلموا حاجه ميهموش اسلام، مسيحيه، علمانيه، المهم تكون موالي ليه يدعمك. ما تكونش موالي ليه ما يدعمكش. سواء كنت علماني او مسلم او مسيحي او ايا كنت هذا لازمكم تفهموه. نخليكم للاسئله وتفضلوا الاسئله عندكم ربع ساعه نجاوب على الاسئله. آه في اللزوم، التطرف سيغزو الغرب بسبب علمانية زايدة عن اللزوم، هذه المشكله يا الياس العراقي ان العلمانيه الغربيه ليس مجعوله للدين الاسلامي. العلمانيه التي تطبق في الغرب على اساس انها لا تراقب المؤسسات الدينيه عندما لا تراقب المؤسسات الدينيه الاسلاميه سوف يجمعون نقود من الخمس والزكاه وسوف يتدخلون في تربيه الاطفال في المدارس وسوف وسوف تتكون مجتمعات مصيبه زرقه فهمت لهذا هم بداوا تو يتفطنوا لهذا الخطا ولكن شعوبنا لا تفقه مثالش دو اوبزيرف نفقهوها الغرب مصالح طبعا الغرب يفهم كان مصرح. العلمانيه الشرق اوسطيه، لماذا لا؟ العلمانيه الشرق اوسطيه والشمال الافريقيه اللي تخص شعوبنا. آه يجب التحسيس والتعريف بالعلمانيه في عامه، لا يجب يجب يجب التعريف بالعلمانيه التي تناسبنا. لا ندعو للعلمانيه الغربيه، هذه علمانيه خاصه بهم، تخصهم هما هما بحد ذاتهم الان في الغرب الان هذيك العلمانيه نتاعهم ما عادش تصلح مع الاسلام، الاسلام كونت لهم مجتمعات داخل مجتمع. نعم بالفعل هذا ما نراه الان في الغرب. لا خلاص المسلمين في الخراب والتخلف والحروب التي تعيشها الا بالعلمانيه التي تضمن حقوق الجميع. ليس بالقوه اخي، يجب ان يفهم من الشعب شنو هو تقدم له العلمانيه. هذاك علاش انا اطرح مساله الجمعيات. طبعا يختفون وراء الجمعيات الخيريه ووراء الاحزاب بالفعل انيس كريشان انا اذا تتفق مع سيد القمني نظريه الوحش آه القمني انسان عظيم جدا يعني ما انسان يعني آه عظيم جدا القمني وغيره وغيره من مفق... عندنا مفكرين كبار وعندنا مفكرين ياسر مهمين احنا مانيش احنا ديما نبحثوا عن داروين وعن فلان وعن فلان وعن فلان وننساو العلماء نتاعنا، الغرب يعيش العلمانيه بفضل ابن رشد فهمت؟ ابن رشد هو الذي احنا ما نعطيوش قيمه لأرواحنا هذا التنوير والتحسيس بضروره العلمانيه خيار استباقي لازم العلمانيه العلمانيه لازم أن اسمع لازم الشعب يعي معنى العلمانيه لازم نعرف شنو العن العلمانيه نفهموها نفهموها على خاطر النظره اللي واصله للناس عن العلمانيه انها كفر وانها كذا لا لا لا لا, لا هي العلمانيه هي كما تقول اليونانيه العلمانيه هي فهمت حق الشعب في أن يمارس معتقداته الدينية والاجتماعية وغيرها أه كيف الاستقلال مع العرب لا تستفيد من تجاربهم المشكلة في الحقل هون. أه سارة سارة أه الاستقلال على الغرب فهمت الاستقلال على الغرب هو استقلال سياسي أما بالنسبة للعلوم التكنولوجية صدقني أنا شخصيا حكيت مع أحد الأشخاص يعني الغربيين هوني أه يعني قتلوا احنا مثلاً كتونس لو نستقل سياسياً ونليوا دولة وطنية ما غير ما تدخل فينا ألمانيا ولا فرنسا ولا بريطانيا ولا القطر ولا الإمارات ولا غيرها من الدول صدقني لا أنافسك في تكنولوجيتك سوف أشتري من عندك كل تكنولوجيتك بل سوف أسمح لك أن تصنع تكنولوجيتك في بلدي أنا سوف أهتم بأمور أخرى أنا سوف أهتم بالسياحة سوف أهتم بأمور أخرى بالصناعة التقليدية ولكن المشكله دولنا الكلها مستعمره يا ساره دولنا الكلها مستعمره استعمار كلي من الغرب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا واخلاقيا واحنا الان مهزومين معناش ثقه في ارواحنا تطبيق العلمانيه خيار استراتيجي ناديه فرهي بالفعل ولكن ولكن ليس بالاسلوب الغربي لان العلمانيه بالاسلوب الغربي حتى في الغرب اثبتت فشلها مع الدين الاسلامي انا كريم انا اشفق عليك لان مواجهه عقول جامده لا لا مش عقول جامده علاش عقول جامده تتحرك العقول العلمانيه التي تفرض من الحاكم لا تنجح بل المنبثقه من الشعب هي الذي تنجح بالفعل يا مسينيسا لازم لازمنا نؤمن الشعب متاعنا يفهم شنو معناها العلمانيه راه العلمانيه ماهوش منتوج غربي راه العلمانيه منتوج انساني راه العلمانيه وجد نتيجه الفكر متاع الرب الواحد والدين الواحد عندما احنا نؤمن صدقني لو احنا نؤمن بالتعدد الاديان وتعدد المعتقدات سوف العلمانيه لم تعد لها اهميه كبيره. التطاير والتنوير لازم يسبق العلمانيه بالفعل. لازم الدين دير روحاني انا حكم نظريه تقبل التطور والتغيير حسب الظروف. طبعا طبعا طبعا مستعمره مستبقه لا لا سوف تتحرر لا سوف تتحرر. ألا ترى الوضع المنهار في ليبيا وتونس والجزائر له علاقة مع تاريخ العثمانيين بالمغرب والمزدهر الذي لم يكن تحت سيطرة الإمبراطورية العثمانية وهو أكبر دليل على عمل الأقطاعين في تلك بالفعل هو الدول التي كانت تحت الإمبراطورية العثمانية تأخرت 500 سنة، 500 سنة تأخرت. يعني الدول التي كانت تحت الإمبراطورية العثمانية أخ... تأخرت على الحضارة خمسمائة سنة. أه... هنا لماذا تكرهوننا؟ تكرهون نكره ماذا؟ لا أدري. أنظر إلى التعليقات. أني نكره في التعليقات. أه... الرغبة السياسية هي الأساس والإسلام السياسي هو أكبر عاقل الإسلام السياسي وأي سياسة داخلها في الدين مصيبة زرقاء. العلمانية في فرنس France... العلمانية في فرنس هي قليلاً راديكال. يعني أنا ما أعلم معها. فوضى الجمعية هي تونس. لا أسمعني تونس. صدقني يا نس كريشان. ليس هناك حزب. ولا جمعية ولا مؤسسة إلا وهي تخدم مصالح أجنبية ليس هناك أي مؤسسة في تونس إلا القليل القلال من هم وطنيين يفكروا في تونس الكلهم مدعومين من أموال أجنبية ومن دعم سياسي أجنبي سوى فرنسي سوى ألماني سوى أمريكي سوى خليجي سوى أي شيء آخر العثمانيون المهم نظن وصلنا حريم السلطان مازلنا ثمانيه دقائق نكمل معاكم خلينا ندردشوا شويه. المهم المهم بكره بكره بش يكون موضوع جدا مهم المشكله في المتعصبين والغوغايين على دين المشكله يسار في كل المتعصبين حتى الملحدين. ليس في الاسلاميين او المسلمين او المسيح انا صراحه يا ساره ما عندي حتى مشكله مع اي معتقد انا المشكله الوحيده هي أن من يريدون ان يصنعون قطيع سواء كانوا مسيح سواء كانوا مسلمين سواء كانوا ملحدين سواء كانوا ربوبيين اي واحد يحب يصنع قطيع يعني يطرح نفسه هو معناتها سيد على غيره أنا ماذا بيا راهو الأديان كلها تصبح مسألة شخصية. ما عادش فما نحيهم البريتر والأئمة وكلهم ذوما نحيهم. تحب تولي مسلم برشا يقرأ على روحك ويولي مسلم على روحك. تحب تولي مسيحي برشا يقرأ على روحك. لا ما هيش دين المثلية، ما قلتش دين هي توجه جنسي. لا ما قلتش دين أنا يا أخي، أنا قلت دين ما قلت يعني مثلها مثل الأديان توجه يعني هي توجه أكثر الملحدين سلبيين وأكثر الملحدين مع الأسف عندهم، المشكلة نتاعنا راهو المشكلة نتاعنا هي الانبهار بالغرب ونتصوروا أن الغرب هو كل شيء وهو الرب الأعلى وإحنا لازمنا نوليو كيفه كانش معناتها ما نطوروش ونحبوا نوليو كيفه وكذا هذا كلام فارغ أنا بالنسبة لي. لست ضده فما سلبية في الملحدين أصبح ضعي فما مثلا الملحدين يعني يريدون أن يحولون الإلحاد إلى عقيدة وإلى تجمعات أنا ضد أي جمعية إلحادية مهما كانت الإلحاد يعني فوق الإلحاد هو مبدأ إنساني أنا كملحد أعتبر الإلحاد مبدأ إنساني هو مبدأ الإنسان الحر الذي لا يؤمن برب عليه أنا ما نصورش إنسان ملحد وهو منتمي الى جمعيه الحاديه فهذا انسان ليس ملحد بل هو عبد وقطيع فهمت مثله مثل الاديان. قبيلك سالت سؤال ساره قلت والمنقبات، انا المنقبات تكلمت عليه الموضوع هذا في الحقيقه. المنقبه انا مانيش ضد المنقبه باهي في العمل ما تنجمش تخدم يمكن صعيب وكل شيء لكن المنقبه لا يجوز لها ان تخرج فهمت الا يكون معاها واحد موري وجهه باش نعرفوها شكون على الاقل فهمت يعني هي ديجا ما عندهاش الحق في الاسلام انها تخرج وحدا آه لازم يخرج معها ولي اذا لازم تخرج مع ولدها ولا مع راجلها ولا مع أخوها باش نعرفوها ما عنديش مشكل تكون منقبة ما يكون معها واحد عالم نعرفوه باش نعرفوها شكون مشكلة على خاطر هذه، ولا أن نمنعها هذه، ولا واحد يلبس كاجول مثلاً، يخرج في الشارع يلبس كاجول، ما عندكش لعاق تلبس كاجول، فهمت تلبس كاجول على وجهك، ولا تغطي وجهك وتخرج ترزن كيف تصبح لجمعية؟ لا، على خاطر إلحاد، آآ يسار رهاب، وشنطلق عليك؟ عرفتك بشتسل هذا السؤال، آآ الإلحاد يعني المبدا الاساسي للالحاد هو نيجوني ميك القاعده الاساسيه للملحد هو لا رب لا سيد فكيف تعمل جمعيه إلحادية الجمعيه عندها نظام هرمي يعني هناك مسؤول ومشرفين وكذا وكذا وكذا اذا هناك يعني يخالف الفكره الإلحادي فهمت ذا طبعا الناس الكل لازم واحد الانسان يكون انساني انت تقرا لسره فقط زاحف زاحف لا لا اقرا للناس الكل ذا اوبزرفر اقرا لياس العراقي علي علي فهمت المهم انظن الفكره واضحه بكره باش تكون مع 8 موضوع جدا مهم سوف يتطرق للمسألة الغنوصية في مفهوم هل أحنا مخيرين أم مسيرين طبعا سوف أطرح الموضوع ليس من وجهة نظر دينية من وجهة نظر فلسفية ومن وجهة نظر علمية ومن وجهة نظر غنوصية من يدافع على الملحدين من المتعصبين الدولة الملحد راهو هو إنسان باس بارتو نجم يمر في أي مكان هو إنسان ما عندوش مشكلة الملحد الحقيقي يعني مش الملحد المتعصب ومن يحمي المسلمين من المتعصبين الملحدين الذي يريدون أن يقضون على الأديان أنت تشوف ملحد يقول لك آه لسنا نقضي على الإسلام لسنا الإسلام سوف ينتهي الإسلام يجب أن ينقضي عليه كليا الإسلام لا يمكن أن يصلح الإسلام دمار البشرية إيه شنيه الحالة هذه آه شنيه شنيه أزول أزول يعني شو الفرق من بينهم من بين, بين داعش علاش تبشير؟ تبشر علاش تبشر؟ لحد ما يحتاج تبشير. المهم. فوالا يولي حزب يساري ولا حزب ما عليه. المهم شكرا لكم على الحضور في الحقيقه انا سعيد جدا تعرف شجعتوني كي تحضروا يعني يعني حضور لا باس به خير من اليوتيوب فهمت؟ خير من فيسبوك. خير من الفيسبوك الحضور انا هذاك علاش تو شجعتوني باش نولي نعمل يعني فيديوهات اكثر على اليوتيوب ولقاءات مباشره، المهم بكره سوف يكون النقاش حول باش يعني باش نلقي نظره حول هل احنا مخيرين ومسيرين بنظر الفلسفه وبنظر العلم وبنظر القنصيه بعيد على كل الاديان يزينا من الاديان يزينا ناتي ببديل يزينا من نحن الاديان، انا بالنسبه لي ثم شكون ينقد الاديان اللي مازال مبتدا فهمت اللي مازال مبتدا آه ينجم ينقد الاديان اما انا ادعو معناتها المتنورين والمثقفين ان يطرحون البديل لشعوبنا فهمت تحيه وزول ميميس جيت مخ آه المهم شكرا لكم تحياتي آه وبكره مع الثامنه آه حول الانسان مخير او مسير مع السلامه وتحية للجميع وشكرا وما تنساوش اللي حب ينقد ينقد ما يجيش ديريكت يقول لي مانيش متفق معاك وتحط من عيني وكرهتك وانت انسان ساقط وانت كذا وكذا يا سيدي قل لي علاش فهمني انصحني علمني فهمت تحياتي ومع السلامه وبسلامه للجميع ثمان سنين ليله سعيده وبسلامه